كنات إلى كيفية حفظ هذه الصورة العظيمة طريقة ميسرة ثاني شيء تحديد نسبة الحفظ لا تجاوز المقرر فيقرأها في صلاته ويقرأها في أوقات فراغه ويقرأها قبل نومه ويرددها هو غد في الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما ذكرنا في الفيديو السابق فضل ومنزلة سورة البقرة كنات إلى كيفية حفظ هذه الصورة العظيمة طريقة ميسرة وسهلة اذا نوى المسلم حفظ سوره البقره واراد ان يبدا بحفظه وبدا يحفظ وتحمس وجه الشوق على أن انه يحفظ هذه الصوره فسوف نذكر امورا تسهل على المسلم وعلى المسلمه حفظ هذه الصوره واتقانها باذن الله عز وجل فاول شيء اول شيء اذا تريد ان تتقن هذه الصوره وتحفظها حفظ صحيح اول شيء تصحيح النطق والقراءه يفضل لقارئ القران او من اراد حفظ الصوره ان يقرا الايات قراءه سليمه وصحيحه متانيه قبل ان يبدا الحفظ قبل ما يبدا يحفظ الانسان حتى يقراها قراءه صحيحه لان القراءه الاوليه لما هذيك القرايه الاولى اللي, اللي تقرأها في الصوره هذيك تعطيك واحد الانطباع عام عن الصوره تتفهم الصوره وتنطبع في الذهن تنطبع في الذهن صوره عن الايات ومفهومها وعما تتحدث ويعني يركز الإنسان على قراءة صحيحة ولا يكون صحيح ذاتيا مش يعني رأسي بل يستحسن أنه يستعين بقارئ معلم متقن أو شيخ متخصص حتى لو بلغ القارئ حتى لو كان هذا الإنسان غادي يحفظ وصل في درجة العلم شيء كبير في اللغة العربية أو في علوم أخرى لا بد وأن ينصت وأن يستمع من أحد لأن القرآن عنده استثناءات خاصة وأحكام معينة ولنا في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة الذي كان عليه الصلاة والسلام عربيا فصيح اللسان بل هو أفصح الناس وأقواهم لغة صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أخذ القرآن بالتلقي والسماع من الوحي من جبريل عليه السلام وكذلك كان النبي عليه السلام يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة كل مرة كل عام يعرضه على جبريل عليه السلام في العام الذي توفي فيه عرضه على جبريل مرتين ليتأكد من قراءته ويصحح له كل نقص حتى يكون هذا القرآن صحيحا تاما هذا الأمر الأول ثاني شيء تحديد نسبة الحفظ لابد أن أن الإنسان يقدر واحد المقدار معين ويحدد واحد المقدار معين من الآيات لكي يحفظه يوميا فهذه وسيلة ناجحة ترتب حفظه وتسهله فيحدد الإنسان ما يستطيع حفظه مثلا خمس آيات في اليوم أو عشر آيات أو يخصص كل يوم وجه أو نصف وجه أو صفحة أو ثمن أو ما أشبه ذلك على حسب الإنسان الطاقة دياله والقدرة دياله فهذا التقسيم معين على الالتزام بالحفظ في اسرع وقت يعني الانسان يحدد ويلتزم هذا سيعينه اكثر فلو اراد ان ينهي حفظ سوره البقره بشهرين في شهرين مثلا او في 60 يوم مثلا فانه يستطيع ذلك لو خصص كل يوم خمس ايات كل يوم خمس ايات غادي تحفظها في في شهرين ثالثا لا تجاوز المقرر يعني داكشي اللي قدرتيه واللي حددتيه باش تحفظه في النهار ما تجاوزش ما تقول ما تقولش انا صافي حفظ صافي راندوز الشيء الثاني لا لا لا تجاوز حتى تتم الحفظ وبعد ان يحدد الحافظ لنفسه المقدار اليومي للحفظ عليه لا يتجاوز كما ذكرنا ما قرر حفظه حفظه ولا ينتقل لحفظ الجديد ما ينتقلش قبل ان يتاكد من ان هذه الصوره او هذا الثمن او هذا هذه الصفحه قد ثبتت وقد حفظها ورسخت في ذهنه بعد ذلك ينتقل لحفظ الجديد، إذا لابد أن أن يتأكد من الحفظ. أمر الرابع وهو ترديد الآيات طوال اليوم، دائما يكون ديدنك هو تلك الآيات التي حفظتها. تثبيت الحفظ، فيحرص على ترديد ما حفظه، مش حفظه وحد واحد المقدار المقر... معين صافي نساه لا، لابد أن يكرر طيلة اليوم، فيقرأها في صلاته، ويقرأها في أوقات فراغه، ويقرأها قبل نومه، ويرددها هو غد في الطريق. أو عند القيام بأعمال بأعماله. إن هذا التكرار في كل وقت وفي كل ساعة يساعد على الثبات على ثبات هذه الآيات وعدم نسيانها أبدا. إذا نأتي إلى وسائل تعين على حفظ صورة البقرة بإذن الله عز وجل. هناك وسائل معينة على حفظ سورة البقرة وتثبيتها. هذه الوسائل أولا المحافظة على رسم واحد للمصحف. يعني الإنسان ما يبقاش يغير كل مرة يحفظ في مصحف، لا، بل يعني يحدد مصحفا واحدا فيحفظ به دائما لأن هذه الصورة سوف ترسخ في ذهنه وفي عقله فيخصص القارئ لنفسه مصحفا واحدا لا يغيره أو أن يعتمد على رسم واحد حتى لو اختلفت المصاحف لكنه يعتمد على واحد نوع معين من من المصاحف وذلك لأنه من المعلوم أن شكل الآيات ومكانها وبدايتها وانتهائها في الصفحة هذه الأمور غادي تنطبع في العقل ديالو مع كثرة القراءة والترديد غادي يعرف فين كاين الآية الفلانية وإلى أين تنتهي وكذا فيسهل عليه الحفظ لما تكون تراجع تكون كأنه يرى الصفحة أمامه فإذا اختلف الرسم قد يؤدي إلى تشتيت القارئ ويصعب عليه حفظ الايات، لذلك الانسان يلتزم بمصحف واحد وبنسخه واحده. الامر الثاني وهو مهم جدا وهو الاخلاص، الاخلاص لله عز وجل. كثير من الناس يبدأوا يحفظوا ولكن سرعان ما ينتهون. اذا حتى يحافظ الانسان على حفظه وحتى يستمر لابد ان يخلص النيه قبل البدء، قبل ان يبدا يحفظ، انه يخلص النيه لله عز وجل. ويبتغي بحفظه مرضات الله سبحانه وتعالى وطلب الأجر والثواب لا يقبل منه أن يحفظ لنيل رضا الناس أو مدحهم أو له أنه عالم أو حافظ أو أنه قارئ إن في ديننا لا يقبل عمل دون نية، ما كاينش عمل تتقبل بدون نية، لابد أن لابد أن تكون النية، بل قد يتحول هذا العمل الصالح، العمل الذي يتقرب الإنسان إلى الله، قد يتحول إلى ذنب وإثم والعياذ بالله، إذا كانت نيته غير صحيحة، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث خطير جدا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: "أول من يكب في النار" قال رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأُتي به فعرفه نعمه الله عز وجل ذكر بالنعم فعرفها فقال فما عملت فيها قال يا, ر... قال يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقول الله له كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والحياة بالله لا يكون طريق حفظك للقرآن هو سبيل لأن تكون من حطب جهنم بالله بد أن تصحح النية حتى يقبل الله منك هذا العمل الأمر الثالث الذي يعين على الحفظ هو فهم ما تحفظه لابد لمن أراد أن يحفظ آيات وأن يسهل عليه حفظها لابد أن يكون فاهما لمعانيها ما يكون الإنسان بحال الآلة التي تكرر فقط لابد أن يفهم معانيها ودلالتها فلو تعصر عليه حفظ آيات معينة ولم يستطع ما قدرش يستوعبها ما قدرش يحفظها فلينظر إلى تفسيرها تفسير موجز إذ أن ذلك يعين على حفظ الصورة بسهولة كما أن عليه أن يكون حاضر الذهني خصو يكون دائما ذالو حاضر والفكر دياله موجود عند جلوسه للحفظ يكونش يرددوا العقل دياله القلب دياله في حاجة أخرى حتى يسهل عليه الحفظ بسهولة الأمر الرابع باختصار التسميع الدائم أبد أنه إنسان يسمع دائما يعرض يستحسن لمن يريد الحفظ حفظ القرآن أو صورة البقرة أو غيرها أن يقرأ ما حفظ وأن يسمعه باستمرار على شخص معين أو على أياً كان وحب ذا لو كان هذا الشخص متخصصا وعارفا بالقرآن لأنه سيصحح له ويقوم له أخطاءه ويتأكد من نطقه السليم للآيات التي حفظها ويحثه على مواصلة الحفظ والقراءة يعطيه دائما واحد الشحنة وحد المحفز لكي يتم ولكي يستمر لكي يعطيه حافز على الاستمرار والقرآن الكريم وحفظه يحتاج إلى متابعة يحتاج إلى متابعة دائما ولو انقطع عنه الإنسان وقتا فإنه ينسى إذا الإنسان انقطع وتوقف عن عن الحفظ الشيء اللي ضرب عليه تماره وحفظه سوف ينسى لأن القرآن سريع النسيان قال النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا أشد تفلتا من الإبل في عقولها يعني هو أكثر ما ما, ما ينسى إذا لم يعتنى به فإنه يذهب خامسا العناية بالآيات المتشابهة في صورة البقرة وغيرها من الصور فيها آيات تتشابه ألفاظها تتشابه تتشابه في اللفظ وهذا ما قد يحدث صعوبة عند الحفظ الإنسان تبدأ يرجع يمشي من هنا مهنة بسبب التشابهات فيجب عليه أن يعتلي بالمتشابهات وأن يركز عليها ويقول هذه جات فكذا وهذه جات فكذا ويفرق بينهما حتى يعني يكون حفظه ثابتا وقد يستعين بعض الحفاظ بتدوين هذه المتشابهات يكتبها ويقول هذه جات فكذا وهذه جات فكذا حتى يبقى ذهنه مرتبطا دائما بهذه الآيات وبالمواضع دياله كل واحدة فين جات إذا من أراد حفظ سورة البقرة بطريقة سهلة وصحيحة فسوف اترك لكم ان شاء الله تعالى رابطا تجدون فيه كل سلسلة سلسله الفيديوهات، كل ثمن وحده يعينك على الحفظ، احنا درنا واحد سلسلة طويله ديال حفظ سوره البقره وان شاء الله تعالى نكمل حتى النهايه ان شاء الله تعالى. طريقه الحفظ التسلسلي بالطريقه التسلسليه، هذه الطريقه معينه جدا على الحفظ، يعني الايه تتكرر سبع مرات ثم نجمع فقره معينه تتكرر سبع ايات ثم نجمع بعضها ويتكرر ايضا ثم نستمر هكذا الى ان نصل الى الثمن الى نهايه الثمن يعني الانسان لو كان وهو في عمله ربما يحفظ وهو يسوق سيارته في غادي الشغل يحفظ هو غادي في الشغل يحفظ والمراه في بيتها وهي في شغلها تحفظ يعني الانسان يحفظ في كل وقت وفي كل حين ان شاء الله تعالى ساترك لكم الرابط في صندوق الوصف وعندنا أيضا الأثمان التي تتكرر يعني باش الإنسان يتبت الحفظ ديالو ويقوى الحفظ ديالو كل ثمن يتكرر عشر مرات يعني إنسان إذا كان غادي في الطريق كذا أو هو في شغله فكذلك يسمع لهذا الثمن يتكرر على أذنه فيثبت في ذهنه إن شاء الله تعالى كذلك ممكن أن تنزل التطبيق الذي سوف أضعه لكم أيضا في صندوق الوصف هذا التطبيق فيه كل شيء فيه الحفظ فيه المراجعة فيه تثبيت فيه الصور اذا بغيت تراجع عن طريق الصور فيه الاستماع الى كل المشايخ والقراء بشتى الروايات هذا التطبيق يعينك المهم خاصه ما يخص حفظ القران بروايه ورش او المراجعه بروايه ورش وحنا نقرا بطريقه سريعه نوعا ما للمراجعه فقط للمراجعه ليست لاخذ الاحكام او لتعلم التجويد لا هذه له اختصاصاته وله قراءه وله مجالته وهو موجود وإلى الحمد بكثرة لا إحنا الطريقة التي نقرأ بها فقط للمراجعة من أجل تسهيل المراجعة في وقت معين في وقت قليل هذا هو المقصود من هذه الفيديوهات التي أنشرها وهي فقط للمراجعة وليس لتعلم أحكام التجويد وهذا ما امكن ذكره الآن حتى لا أطيل عليكم وأتمنى لإخواني وأخواتي كل الخير وإذا لم تكن مشتركاً في هذه القناه فادعوكم ان تشترك معنا في هذه القناه التي انشر فيها فيديوهات متنوعه وايضا في القناه التي هي خاصه بالقران وخاصه بالحفظ والمراجعه يمكنك ان تشترك معنا حتى يصلك كل جديد وايضا تكون ايضا انت تشارك في ايصال هذا المحتوى لعدد اكبر من المسلمين والمسلمات اترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته